حدیث مبارکہ ہے آج سنیے حدیثیں اور دلوں کو باغ باغ کیجیے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم رحی صلاحت و سلام ایک دن مجمع صحابہ میں بیٹھے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں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 آپ بھلے مجھے کچھ نہ دیں جہاں مجھے سو دیتے ہیں وہاں پر دس دیں جہاں مجھے دس کپڑے لا کر دیتے ہیں وہاں پر ایک لا کر دیں لیکن مجھے لوگوں کے سامنے نہ سختی سے نہ بولا کریں میری عزت کا خیال رکھا کرے میں گزارا کر لوں گی لیکن نرمی کیا کریں پھر شوہر بھی کہتا گیا کہ تو میرے کپڑے نہ دو میں پچاس روپے دے کے دھوبی سے دلوا لوں گا